А це сеанс сміху йоги. Вона прийшла до нас з Індії. Цю методику в Україні практикують віднедавна. <плес> Максим – тренер з нового мистецтва сміху. Зізнається, до йоги у звичайному її сенсі ця терапія не має жодного відношення. Спочатку ну, щось то типу гімнастики, потім це все превращається в маленькі, міні-міні-міні на кілька секунд якісь сценки пантоміни, які ну, заставять улыбнутися. А далі люди змушують себе сміятися. Якщо навіть чоловік просто імітує сміх в течі 15 хвилин. всі процеси виздоровлення запускаються в його тілі. Безперервний сміх масажує майже всі внутрішні органи і налаштовує людину на позитив, каже Максим. Лімбічна система отримає сигнал, а ти радості, тобі хорошо жити, ну давай поживемо, давай ще більше сил для життя отримемо, давай ще дольше ми проживемо. Якщо чек подавлення, якщо він печалений, якщо він грустить, то ну зачем така життя? Такі заняття сплачуються за бажанням, скільки в кого є. А просто посмішка не коштує взагалі ані копійки. Наталя Молярчук, Наталя Фармос, Роман Рамос та Тарас Іванків. події дня. Канал Україна. На цьому я бажаю всім доброї ночі і ще краще ура.